Ég ætla að setja Reykjavík í alþjóðlega fórestu með því að sameina framtíðasamgöngur og náttúru í vaxandi borg. Ég vil endurhynda götunnar aftur til íbúa borgarinnar, því götur eru félagslegt almenningsrými og þar hafa allir jafnan tilverðurétt. Þær eru lífæðar samtélagsins og líkillina því að bæta lífskeiði okkar allra. Skilvirkasta leiðin til þess bæta líðhelsu er að gera öllum kleift að ganga til semna daglegu aðtafna. Þess vegna þurfa samgöngur og skipulag að haldast í hendur. Mínar áherslur eru á gróður og fjölbreytt dýralíf í borginni. Því götur hafa einnig mögulegan af því að verða hluti af grænu neti borgarinnar þar sem tré og gróður fá auki pláss. Því náttúran er nauðsynleg og bætir lífskeði okkar allra óháð efnahag. Píratar standa við orð og setja náttúrna og lífskeði þín í fyrsta sæti. Ég er Sigurborg Ós og býr fram fyrir Pírata í Reykjavík.